Το ισχυή ύψη να ψάχνει να με βρεις Το τίλμα δεν με βρίσκει δέκα και 39 σηκώνω λίγο το story Σε μυαλί μου από κάτω βλέπω Μπέζιλα story Στην έτσι ο σοφέρ πάει την πόρτα να ανοίξει τον Έτσι εκείνη με στη βίλα να ξεναγεί. Μία και τρία πλέον πε για πάρτι. να γίνω μάρτυρα σε μία ακόμα αμαρτία. Τη κοινωνία η εκλεκτή φούρνια φαίνεται ωσία. Μα όλα αλλάζουν σαν τη σεβίρουν εκτάρκια μπροσία. Μια υπογείνα ξεκρεμά από το τσάκι να λάσω. Τον επίσκοπο να θέσει που σηκώνει το τώρα σου. Διοτραπεζίτε βγάζουν <σχελίδι> από το χαρτοφύλλα καμπραγιόλια. Δίκαστε κι σαν σαν γελίσκα μπότε απ' τα πορτοφόλια. <σχελίδι> τα πότα <φώτα> χαμηλώνουν, <σχελίδι> <σχελίδι> κούτίνε κλείνουν. Ανώμαδε των πάτερ βλέπω δίνουν σε αίσχυε. Επειδή δω τί του εκτόωρε, σκαρδάνε και έρχονται στην πύλλα των Οργείων. Ναι, ναι. Στην πύλλα ναι. των Οργείων μια σκιά ανάβε ένα φω. Αδεπούλη, ρε, αλήθεια δε δεν είμαι δελό. Τα βρήκα του πλανήτε. Νιώθω να βγάλω στο φω. Και οι ρεπόρτερ να μου λένε: ναι, ναι, ναι. στή πύλλα των Οργείων μια σκιά ανάβε ένα φω. Αδεπούλη, ρε, αλήθεια δε δεν είμαι δελό. Ναι. Σε Μα τα daily's απ' τη φύλα δεν καταλήγουν στο ητών Δεν θυμάμαι να μιλάνε τα κανάλια για τότε που οι κινέζοι Για business καρέκλες λάθωναν κάτω από το τραπέζι Ακού <σκούν> λοιπόν, για που υπάρνει με χιόνια, για χλειδάτες δεξιώσεις, κονισμένα με σαλόνια Μάτια που κοκκινήσαν πήγαν κάνει click ο Για τέτοια σκουπίδια μεγάλος, δεν γίνεται κανένας άλλος <σκούν> <σκούν> Πριν είμαι ο κακός εγώ, άκου και τ' άλλο. Πεύερνα πια από το πιο καλό θυμάρι. Μπα και από την παέτορα μολύ, τον να πάρει. Για το σύμβουλο που έγραφε, Να μην μάθει με πια πόρη, παντικό, είχε Πριν φράγκα να ταξίδια να, να ψυχεί στην Ελβετία, Λαστίν. Λαστίν. Τόσα έσχυπου, η σκέψη, Στη πύλα yeah. των Οργείων μια σκιά ανάβει ένα φω, αδεπούλη λέω αλήθεια δε δεν είμαι τρελό. Τα βυτά τους Breaking News θέλω να βγάλω στο focus και οι reporters να μου λένε. What's Στην πύλα των Οργείων μια σκιά ανάβει ένα φω, αδεπούλη λέω αλήθεια δε δεν είμαι τρελό. Τα βυτά του Breaking News θέλω να βγάλω στο focus και οι ρεπόρτερ να μου λένε. Τη σαμπάνια μου στου πει να ρίξω και ό,τι θέλει ασκάπη. Παρανάλωμα να γίνουν όλε του οι γονιέ. Να πουεί όλο ο κόσμο από όλε του τι γονιέ. Να μπουκάρει εργατιά να φάει την μπουρζουασία. Να του ρίξει στην πουζού για κάθε του αμαρτία. Τι τριρίδε του να φτιάσει όπω αυτή τα δαμία. Κι εκεί τα στα για να μην έχουν εμεία. εγώ απέναντι να βλέπω τα ράιρου για ταινία. Ενώ χαφιάρι με τα μια υποσυνδισμένη πία. Μα έρχομε στα σύνδε. Και γιατί μένω απέναντι απ' την φύλλα Μύρος. Δεν ξέρω, μάλλον είναι τυχαίο